The third part of the talk is uh, the types of aliens. Uh, the large gray that I two large graves that I shot and killed. Uh, I can't tell you how ugly they were and I can never tell you how graphic the stench was. But in the cave there were large cauldrons or tanks Looked like a big uh, old cattle feeding tank, but they weren't. They were special. They looked like a stainless steel or metallic tank. And they were filled with alien uh, and human uh, body parts and generally glands and things like some kind of blood. Uh, uh, I've always been taught that blood, after a few minutes, starts to congeal. But this was, uh, was one of these uh, vessels that, and the melee had tipped over, and all this. Bloody liquid and spilled out. What's the mess? And it was definitely not coagulated. How uh, they did this is anybody's guess. So if we remember anything about cattle mutilations, we might also think that the, basically the blood in, the, in these cattle are totally drained out. And there's no blood around. No blood around. quote the murder scene of, of, of the cattle. So. So this might be the way they're doing it. Now whether this is uh, sponsored by our government or other governments is, uh, is, a, good, is a good guess. If it were up me, I'd say yes we're in the thick of it. We made a pact with the aliens and therefore we must know what their agenda is. And, and uh, also the federal government must also further know that if they keep the big lie going, they must be in the thick of it in the worst way. If that's the case, they an enemy of uh, gross concern. Who is we? The state? We, in quotes, the federal government. Department of State. Department of State, uh, Department of the Air Force, Navy, Army, Marine Corps, basic uh, Force services, plus uh, the military, police, facilities, the uh, okay. FBI, and all that, they're all hooked into uh, the, the black pro projects as a whole in this part of the black projects uh, there's kind of like an outer sphere of normal black projects like building and everything from these kind of aircraft here uh, and doing these kind of experiments here uh, building aircraft like this uh, places like this and that's kind of on the outside on the inside The inside of this circle, we get a, a tighter group of people who really know what the main agenda is. Maybe even the enslavement of the human race as a remnant, uh, as, or or something in as a scenario like that. And then finally, a third category whereby. by none of the other two categories would even even hint at the possibility or the horror of what's happening and, and it's a very compartmentalized system I can only begin to guess even though that I've been to think of things from the outer core to the second core level but I have no idea what's in the third core level no way at all and because it's so complicated I've heard some of this run by me It's so fantastic it makes a Star Wars more, movie or, a, or a, a Star Trek novel, or a Babylon 5 novel, it's like a kid's toy, I mean, it's too fantastic for me to believe, so uh, uh, I, can, I can assume that uh, other it might be an a otherworldly uh, plan or scenario for taking over the planet, but once again, I can't prove it, so I don't talk about it. Right here, up only basically to discuss basically what I know of the alien agenda you know, through deep by the ground military base and the application that I did during, during this kind of activity the U.S. government. Um, I'll have a question and answer period in a short time. I've already talked about old uh, firefights uh, I will tell you right now, I, breaking major federal law, breaking my entire security oath system. Uh, security oaths, here's a copy of my 1985 security clearance. You might zoom in on that if you care too. You can you do that? Yeah. Yeah. And, of course, it's got a picture of me. it's got Department of the Air Force, it's got uh, a control number here, it's got a digital control number and name here, it's got a UPC stripe here, it's got a level L, uh, that was only issued to people that work in North Lake, and area S4, and R, restricted zone R4808E. This is a computer chip camera in the card itself. You didn't wear the car like you had. You wore another security card. This one wasn't worn. This was used to get you into the main gate. And there was a large machine. There was, I, it. there was a large machine that looked like a kind of like a, a, a, a, a curved. Um, the bottom part put the card in, and uh, you put your thumbprint on. You're supposed to actually. Some of them have two of them. don't have a second thumb, so if this one was made of one. There's normally two here in the L. For a normal person, would be up through the UPC stripe. So there was one. And I put my thumb there on the bottom, and if it would flash green, that flick switch, and uh, then I insert the card in the second part of the uh, control unit, and there would be a thing that would hold my forehead, and I could block off my left eye and I'd stick this thing up to my. up to my uh, right eye and take a picture of my retina and then if the green light went off, it would, I could remove my card and I could leave it at the guard shack and I'd wait for anywhere from 45 minutes to several hours waiting for the next shift to start. I'm breaking all my superiors by coming out in the open and talking about this because not only are we dealing with a kind of technology I believe that we should We should uh, be out. It should be out in the public. It should, at least, this kind of 50 and 60 year old material should be out in the public. Uh, I feel that, that in coming clean, so to speak, uh, I don't know quite how to explain it other than the fact that when I initially was told these underground bases was were for uh, you know, security. Uh, in case of nuclear attack in the United States, and uh, it was a total lie, I found out that aliens were actually entrenched in half of these bases. And uh, these bases, by the way, cost a minimum of 17 billion dollars apiece. The black budget garners 508 billion dollars a year, 1.023 trillion dollars every two years. That's two-year-old information It's probably more like $1.3 trillion now, which is about one-quarter of the gross national product of the United States. It's no wonder why our economy is kind of up and down here and there. Uh, once again, you might ask, well, how in the heck uh, we've only been told, uh, we the public have only been told there... There's a total defense budget of $447 billion, dollars. so how can that be $500 billion going on behind the scenes? First of all, black budget means hidden budget. Hidden budget is totally hidden from congressional view and oversight, It cannot be audited uh, by the U.S. Treasury system at all. It is a separate, independent taxing body entity within the federal government structure, which, by the way, is illegal. Totally legal. It's primarily financed by drug operations by the CIA and the NSA and the Drug Enforcement Administration and now the FBI is implicated also. Uh, recently, there was an FBI man who came out of the cold, so to speak, and told all, only to find himself uh, murdered. And took a vacation in England He got himself murdered up him, so the paper about three years ago. Anyway, nine attempts on my life have been taken, all since the first of January of this year. Well, I've been shot at and run off the road. three times and run off the road one of which is uh, I'm a very good driver I used to race cars for somewhat of a hobby type living uh, I used to race everything from formula when I'm down uh, motorcycles and stuff like that when I was a kid so I lived kind of kind of on the edge all the time uh, so I became a very good driver and a de very defensive driver and so if somebody's trying to run me off the road Like before my Vegas talk, I dropped a friend of mine off at 29 Palms area and saw another friend in the Marine Corps hospital who's dying of cancer. on the way out of there yet, so you have to skirt around a whole mountain range. You just can't take the easiest way in a straight line out. It'd be nice, and it doesn't work that way. You skirt around these mountains. I had a Ford Taurus with a police interceptor motor. Roughly an 8 liter motor, just a real monster. And uh, the, uh, there were two long E350 vans, and they all had uh, uh, Air Force markings on them. They, were, uh, they all had guns, and they were all shooting, and they were missing. And, and uh, I flew by them and I took a picture of their. Uh, a blur. I took a picture of them. You got a very good picture of their license plate. And uh, then they then they sped up and tried to try to squeeze me in this way. And then finally, I just slid right in the middle of the road. And the road was wide enough for basically one-way traffic. And one of them went over, rolled over, and kept going down for about three or four hundred feet down a very steep ravine. The other one was a shallow ravine about ten. اللي هو لإعداد لخديعة الغزو الفضائي بعد عملية بقى اللي هي الـ الـ الـ الـ المعاهدة بتاعة جريادة هنتنقل آه لموضوع مهم جدا وهو ملف خاص بعالم كبير جدا اسمه فيليب شنايدر هذا العالم كان في التنمي آه آه الملف ده آه حضروا صور بتاعته يا شباب اه اه العالم فيليب شنايدر دوت كان عالم جيولوجي كبير آه ده ألماني آه أمريكي أمريكي. ده آه. ده هو أمريكي آه. يعني بصرف نظر عن اصوله فيليب شنايدر عالم أمريكي كان من أحد كبار العلماء الجيولوجيين المتخصصين اللي تم استخدامهم لعمل القواعد التحت ارضيه والمسارات اللي بين القواعد التحت ارضيه آه بعد ما تعاون كتير وكذا وكذا هو كان بيشوف حاجات مفردة عليه ان هي غاية في السرية وكذا وكذا و و و وحفر بقى ايه آه كان من احد اهم الحاجات اللي اشتغل فيها قاعدة اسمها قاعدة دولسي دي بجوار المنطقة 51 ودي من اكبر القواعد واشتغل في قواعد اخرى جوا ارضية لكن آه كان غير مصرح له بمعرفة حاجات كتير وكان بقى بيسجل حاجات كتير لكن هو مجبر عليه مجبر على السرية التامة من احد الحاجات اللي اللي كانت غريبه ان هم استخدموا نوع من الرياكتورز او او مفاعلات النوويه لشق مسارات في اعماق صحيقه تحت الارض بهذه المفاعلات هذه المفاعلات قادره على تذويب الماده لاعماق داخليه صحيقه وان هي بتعمل زي نوع من الجليزنج كده للمسار دوت بحيث ان هو يستخدم يعني هو ما كانش فاهم ليه هم بيستخدموا الحفارات دي حفارات دي معمولة وهنشوفها برضو يعني مفيش مجال للفيديو دلوقتي لكن هي مشروع كل دوت ممكن طب نشوف الصور اللي هي بتاعت فيليب شنايدر يعني دي الحفارات اللي هي حفارات تعمل ري دي اللي بتعمل انابيب تحت الارض او, أو بتعمل فتحات بتعمل مسارات بتعمل مسارات بس باستخدام يعني زي زي طاقه المفاعلات النوويه فديت بتعمل جليس حوالين المسارات دي بتحس ان هي ت تستحمل بتدلدها أوه. يعني او يعني بت... بص حضرتك بت... بتدوب في التربه ازاي وبعدين تملاج ليس بحيث انها بتا... هتستحمل خروج اجسام يعني هم كانوا هتضلهم احنا عايزين الحوائط دي تستحمل خروج اجسام ت... ممكن تتخطى سرعه 3000 كيلو متر في الثانيه زائد ان في مسارات كامله لسفن و... وغواصات نوويه رابطه بين القواعد دي المهم بقى ان فيليب شنايدر ده وهو بيشتغل يعني ممكن نشوف كل الصور يعني أستأذنكم أستأذنكم يعني ده, ده مواضيع كبيرة جدا في قواعد رئيسية تم حصرها فيليب شنايدر تم حصر القواعد بس اللي وصلها بمية حاجة واربعين قاعدة آه كان ال ال ال القاعدة آه هنتكلم برضو على وجود الأطباق دي في القواعد وهنتكلم عن مشروع أفرو بس, بس نشوف الصور اللي هي بتاعت ملف فيليب شنايدر الأول مهم أن فيليب شنايدر بقى من أهم الحاجات اللي حصلت له ان هو بيشتغل في قاعده دولسي ودي من اكبر القواعد اللي هو كانت في في في الثمانينات اتكلفت 30 مليار دولار بالتجهيز بتاعها بالحاجات اللي اتعملت فيها قاعده دولسي اللي هي الجوف ارضيه وكذا فيليب شنايدر وهو بيكمل حفر فوجئ يعني كان كان رايح بيعمل اشراف بتاعه وهو بيكمل بيشوف الاشراف على الحفر فوجئ ان في تعاون هو ما كانش يعرف موضوع الجريز والتعاون مع الجريز وكده فوجئ ان في آآ آآ قابل مجموعه من الجريز تحت آآ آآ لا احنا يعني يعني احنا عايزين نشوف اللي هو القواعد اللي هي بتاعت دولسي يعني دي برده من احد القواعد في في المكسيك في قاعده برده موجود الجوف بتاعها دي من احد قواعد المكسيك برضو في قاعده بس دي متخلبق دي بدائيه غير قاعده دولسي لكن المشكله بقى عشان الوقت بس قابل ناس هو. اه ان, إن فيليب شنايدر قابل اثنين من الرماديين طبعا هو اتخض بتاع المهم طلع ايه كان معاه مسدس طلع ما, ما قدرش يموتهم آه فوق ان هم ضربوا عليه طلقه أنا ممكن اشوف صوره فيليب شنايدر قبل الاصابه بتاعه في في صوره ثانيه كمان ليه ضربوا عليه طلقه شقه سدوه بس هو ما ماتش يعني أنقذوه شقة صدره <تصفيق> آه. آه، تم علاجه فهو قرر بعد الواقع دي يعني لقى نفسه إن, <تصفيق> إن فيه حاجات أمور كتير غريبه وحاس إن هو هيحصل له حاجة نتيجة لإن هو آه، مامشيش في المنظومة دي أو أو يعني هو كعالم أو حجمه كعالم مش عايز يمشي في المنظومة دي فيليب شنايدر فضح بقى الموضوع ده وصقه لأنه هو حاس إن هو هيتم اغتيله <تصفيق> الأمور هو يعني أرفعت آه خطة يعني خطوط حمر فليم شنايدر وصق بقى كل ما تم تكليفه في هذه القواعد وأن هي تزيد عن 140 قاعدة وأن تكلفة القاعدة كذا ونزيد القواعد يتم تمويلها عن طريق البلاك باتجيت اللي هو الأساسي من عملات الحروب القذرة على سطح الأرض ومن عمليات تجارة المخدرات ومن عملات الدعارة ومن عمليات كذا اللي هو البلاك باتجيت بصورة عامة مم. يتم تمويل هذه القواعد اه وبتمول بمليارات ضخمه جدا مم. وان يعني هو بقى اللي كشف على معاهده جرياده والوثقه لأنه هو قبل بقى ما يتم اغتياله حصل على وثائق كتير جدا لان كان عارف ان هو يعني آه عدى خطوط حمراء آه آه كمان يعني يعني آه حاجات كتير بقى هو ذكرها اه سرب الحاجات دي وان في مسارات خاصه بين هذه القواعد وايه هما الجريس دول وتكلم بقى على جوف الارض لان هو لما نزل اللي هي في طبقه اللي هي بتاعت انفاق دولسي عرف ان جوف الارض الجاذبيه الارضيه على طبقه الطبقه الصلبه من الارض لكن جوف الارض بيبقى معكوس يعني تبقى المدن معكوسة لأن ال... وده على فكرة هنثبته علميا أن عشان يكون الأرض لها جاذبية عشان يكون الأرض لها تقطيب مغناطيسي وعشان أصلا كل الظواهر العلمية اللي بتحصل الأرض حتى دورانها لا يمكن تكون الأرض مسمطة ومملوئه بالصهار وإلا انفجرت مع الدوران لا يمكن يجب أن تكون مجوفه من الداخل في امور علمية كتير يعني أتكلم عليها ما يصعش الحلقه بس انا مهم جدا ان انا اتكلم على فيلب شنايدر لان فيلب شنايدر وثق كل الكلام دوت وممكن اجيب لكم بقى المحاضرات بتاعته بالكامل والامور اللي هو وثقها لا لو حضرتك تدينا آه لو ليه في مواقع آه اي حد من حضراتكم أيوة المشاهدين انا معايا ومعايا ينزلوها بس عشان اميره تزل ما هي نازله بس عشان ما فيش وقت في الحلقه وفي فيديوهات مهمه جدا ومعايا المحاضرات بتاعته كامله لان يعني دي من الحاجات اللي هي السريه وبعد بقى ما تم اختياله تم اختياله طبعا بعد. بفترة هو فضل يعني هارب فترة عشان عارف ان هو عد خطوط حمر. أوكي والعالم ده عالم كبير جدا ولو تاريخي يعني مشرف مش حاجة يعني وفي بقى كذا عالم غيره اشتركوا في توصيق هذا الموضوع من ضمنهم برضو عالم اسمه فالنتين العالم ده تم اغتياله لانه صرب حاجة مهمة جدا بس ما فيش مجال لفتحها دلوقتي عن المشروع السري الفضائي الخاص بامريكا أوكي النقطة بس اللي انا عايزة اتكلم فيها قبل نهاية الحلقة يا جماعه الموضوع ده ارجوكم ان انتم بلاش رفض لان لن, لن اخرج عن السياق العلمي ولن اخرج عن السياق الديني والموضوع ده انا قعدت فيه سنين كتير جدا عشان ابحث وراه علميا وعايزين نتكلم على كائنات جو في الارض ومن منظور ديني متوافق وللاسف الادله في القران قد كده والادله في الحديث والادله في اقوال التابعين ولا نبحث ولا نعمل عقولنا لان الموضوع ده غيم علينا وقصد أنه هو يغيم علينا تماما ويتهم اي من يفتحه بأنه هو مجنون بيخرف بيشوف في افلام كتير يتم التنكيل بيه ده اقل قليل يتم التنكيل بيه لكن يا جماعه اللي أنا يعني نفسي الناس تفهموا ان في مخطط عشان ما فيش وقت في الحلقه الكلام ده هنشرحه اكتر في مخطط لعمليه غزو فضائي الغزو الفضائي دي ليها عده اهداف ناس صرفه ملايين مملينه ها و... وكل الفيديوهات دي معايا بس ما فيش وقت ليها دلوقتي ممكن لما انزلها لكم في الحلقه الجايه باذن الله وكل اتكلمت عنه ده هنشوفه ان شاء الله لو في وقت اوكي لكن هي النقطه ان هي صرفه مليارات على علمائها للترويج هم ما يعرفوش ما يعرفوش يضربوا الأديان من الاساس بيضربوها من الداخل عن طريق تدمير هم عايزين يضربوا فكره الاله هم بيرسخها حولين العالم دلوقتي ان احنا كل اللي عايشين فيه ده اجذوبه وان احنا تم تصنيعنا تهجينيا من قبل كائنات اكثر منا تطورا وهنتكلم على ماهيه هذه الكائنات لان للاسف كان معايا حاجات مهمه جدا مستفيش وقت يعني عن جنس الرماديين عن جنس الزواحف منهم وعن الاجناس اللي هي في ارضيه يا جماعه انا ما خرجتش عن سياق الانس والجن اللي الناس اللي هتعترض وتقول القران ما قالش لا القران قال إيه وبالعكس هو عن الدواب في الارض واتكلم عن شر الدواب التي لا اللي هي اللي تصم البكم هم, هم دول مقصودين بيهم لانهم لا لا يتحدثون وان دي شر الدواب اصلا وليه هم شر الدواب وليه هم اعتى من الانواع الـ الـ الـ السفليه وليه موجودين على ارضنا كل الكلام ده عايز يتفتح بوقت لكن اللي انا نفسي الناس تفهمه هما بقى هما هما ناس آه بس كملي عشان تقول ليه بيعملوا حرب فضائيه ليه حرب ناس لموضوع ان وده مش انا مش بقولش الكلام ده اعتباطا ده كبار علمائها اديكوا يعني كل الادله كبار علمائها بقالهم كذا سنه بيرسخ حول العالم يعني مثلا تيجي تقول ايه احنا لقينا بلوكات جينيه جايه من نيزك من اصل مثلا حجر نزل من نيزك من الفضاء اوكي تبتدي أه تعمل لك فرضيات علماء كبار وعلى فكره مشترك معها معها كبير اسمه ستانفيلد ده بتصرف عليه مليارات وبياخد كبار علماء لترسيخ هذه الافكار اوكي ان الجين يمكن صناعته يمكن صناعته وليس الهيت ودي طبعا من احد الحاجات التخريفيه الجين اه اصبر اغواره لكن لا يمكن صناعته عشوائيا وانك انت تصنع اجيال كامله عشوائيا فهذا صنع الله هم عايزين يضربوا صنع الله اوكي هما بيرصحوها ولين العالم ان احنا طبعا الفكره دي فكره أوه. شيطانيه اللي هي أيوة. دي فكره الشيطان يعني, أيوة. يعني بس بس هي النقطه بقى اللي انا عايزه الناس تهتم بيها م. يا جماعه كل واحد مكذب وارجوكم لا تكذبوا هذا الامر لان للاسف وفي علماء متخصصين وفي علماء عرب كتير جدا المفروض يطلعوا اعلاميا لان عملوا شغل عظيم جدا وهم ذكروا الحاجات دي أكتر منها لكن يخشون من الظهور الاعلامي نتيجه لهذا الهجوم ويا جماعه الكلام ده موثق دينيا وعلميا وبالعكس ده ربنا حذرنا منه وهنشوف و هنشوف و أقوال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام و أقوال ابن عباس وعلماء المسلمين وكل كل دول اتكلموا و أنا يعني جامع الحاجات دي فعصروني أن الموضوع طيب. كبير لكن نقطة النهم بيرسخوا الموضوع ده ليه بيرسخوا الموضوع ده لأكثر من سبب أولا ضرب فكرة الإله لأنهم هم ابتدوا ان هم يرسخوا حوالين العالم ان احنا تم صناعتنا او تم تهجيننا وتم تطورنا جينيا عن طريق هذه الكائنات الاعقل مننا. آه تاني حاجه الخوض في, في حروب الاباده ومخطط الغزو ده مع احترامي للجميع كل منكر وكل كذا. انا كنت عارفه ان موضوع مثلا ضرب لندن ده خرافه، موضوع نهايه العالم خرافه، لكن يا جماعه موضوع الغزو الفضائي وانا يعني يعني اسمحوا لي ان انا اقول لكم يعني قران اقول لكم كلمه وستذكرون ما اقول لكم وأفوض أمره الى الله لان يعني موضوع الغزو الفضائي قادم لا محاله سواء تاجلت اجندته او او او جاءت لكن هذا موضوع في غايه الاهميه. طيب وقتنا انتهى الحلقه الجايه هنتكلم عن ايه؟ عشان احنا عايزين نكمل والله هو يا ريت نكمل الموضوع ده لان عايزين تمام طيب نكمل, نكمل ده لما نكمله بس هنكمل آه. ده دلوقتي يعني هنكمل دلوقتي, دلوقتي بقى الفيديوهات الفيديوهات بتاعته بقى الصور والفيديوهات وكل, وكل دي كلها والكائنات اللي في لوفه والقواعد الأرض. الجوفه الأرضية وفيليب شنايدر ومحاضراته وكل حاجه دكتوره مايا صبحي انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا وبشكرك ان النهارده الحمد لله ان احنا ماشيين كويس ما عملناش اللهم لا <تصفيق> كتير لا لان لأ انا عندي ادله دينيه تعمل كتب كامله يعني مش مثلا حاجه او فيها تفسير واخد ده اقوال ابن عباس كمان يعني كنت عايزه اخد وقت عشان حنا حنحنا آه حنكلم يبقى يبقى كثير. اذا اراد رب العالمين ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله الحلقه الجايه الخميس الجاي زي النهارده اذا ربنا ادانا العمر حيبا نكمل في هذا الموضوع بزنة. ونوصل لكناديات وكل ما يتكلم فيه القران والسنه وال والعلماء دكتوره مايا بشكر حضرتك جدا